Цьогоріч вступники до закладів середньої освіти реєструються та подають свої документи на вступ в єдиному електронному кабінеті вступника. При реєстрації, окрім логіну і пароля, вступник вносить в єдину базу документи про вже здобуту освіту. Ще одна особливість цього року – мотиваційний лист на ту спеціальність, на яку претендує абітурієнт. В листі він має показати особисту зацікавленість у вступі. Далі кожен заклад ставить свої умови. Чемеровецький фаховий медичний коледж в цьому році проводить набір студентів, за спеціальностями медична сестра та фельдшер. У зв'язку з воєнним станом ступні випробування до медичного закладу відбуватимуться в спрощеній формі, розповідає телефоном відповідальна секретарка приймальної комісії коледжу Аліна Уланівська вони будуть відбуватися у формі індивідуальної усної співбесіди. У нас з біології. Якщо вступник вступає на місця регіонального замовлення, на бюджет. Якщо на місця за кошти фізичної або юридичного осіб, тобто на контракт, можливий вступ тільки за розглядом мотиваційного листа. У Хмельницькому політехнічному коледжі напередодні вступної кампанії абітурієнтам допомагають створити електронний кабінет та написати мотиваційний лист. Ілля Мельник приїхав з Красилівської громади, в коледж планує вступати на комп'ютерну інженерію. Мене цікавить воно. Я в школі навіть пробував, старався йти на гуртки і вчитись там. І через там мене почало цікавити воно. І почути собі так, хочу розвиватися в ній. Іменно як в галузі спеціаліста-ремонтника. Ілля, каже, сподівається на очне навчання в цьому році. Дистанційно тяжко вчитись, бо вчитель може пояснити, а тут більше часу треба самому думати. Як. Політехнічний коледж цьому році пропонує вступникам обрати професії інженерного спрямування, комп'ютерної інженерії, машинобудування, транспорту та економіки. Для вступу на контракт достатньо мотиваційного листа. На бюджет – індивідуальна співбесіда замість вступних випробувань, розповідає заступник директора коледжу Дмитро Пежов. Основна відмінність – це те, що Ті випробування тривали 3-4 години. Зараз ми мінімізуємо цей час для того, щоб абітурієнт перебував тут, в нашому навчальному закладі, 30-40 хвилин. І, все. І за цих 30-40 хвилин це буде достатньо для того, щоб приймальна комісія зробила свої висновки. Чи він може поступати на дану спеціальність, чи йому потрібно буде, наприклад, спробувати на інші спеціальності. У Вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницького всі місця бюджетні. Тут для вступу не потрібно мотиваційного листа, достатньо просто прийти на співбесіду для ознайомлення з професією, розповідає директор закладу Василь Селізар. Ми сьогодні готуємо такі професії, це сусаль по ремонту колісних транспортних засобів, токарі, електрозварники, рихтувальники козового автомобіля, електрики автомобільні, а також готуємо майстрів теплишого господарства. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, цьогоріч на Хмельниччині абітурієнтів приймають 23 професійні училища та 20 закладів фахової передвищої освіти. Основна вимога доочного навчання – наявність укриття на випадок повітряної тривоги. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.